не можуть нас справити ще, тому що там тільки електрики під'їжджають туди до села, там, де це перебито, і одразу починається обстріл. Не очікували, що опинимося у зоні бойових Ні, дій, розповідає Олена Никитенко, але протягом трьох тижнів навчилися жити у нових умовах – без електрики, мобільного зв'язку та під постійними обстрілами. В селі діти, пенсіонери, люди, які лежачі є, і в основному дві ось, Новояколівці залишилося дві родини, багатодітні. Всі останні виїхали. І кожного дня ми просипаємося з думкою, чи хто живий, обзвонюємо всіх своїх земляків, односельців. В селі на зараз залишилися в основному пенсіонери і чоловіки, які дивляться за своїми господарствами. Сусіди, які кормлять собак, навіть може підшучуємо, що це скоро буде притулок, тому що собак і котів треба теж кормити. Корів багато повирізали, свиней повирізали, птицю повирізали. Тому що господарства, люди з господарства покинули своє господарство і виїхали. Крім Новояковлівки, до цього старостинського округу належать села Магдалинівка, Запасне, Хуторок та Новобойківське. Там також залишились переважно літні люди, розповідає Олена Никитенко. За її словами, комунальні та державні служби туди не доїжджають, а відтак їй доводиться виконувати додаткові функції. Я ось недавно роздавала пенсію, тому що Укрпошта до нас не переїхала, а у нас передвижна Пересувна пошта, прийшлося роздавати, тому що цілий місяць ми без пенсій, треба людям за щось куплять хліб, це все ми розуміємо. Гуманітарку перевозили, роздавали, передавали діткам памперси, дитяче харчування теж перевозили ми, чекаємо, поки постріляють, ми потім поїдемо, пороздаємо. Ну, якось таке, таке в нас життя зараз. Попри складну ситуацію у Новояковлівці розпочали посівну, каже староста. На полях, там, де є якісь залишки техніки, там чи міни, ми мінوري наші і НЧСники розміновують, а фермерське господарство вносять добрива і починають посівну. Посівний матеріал є, і солярка в нас теж є. Слава Богу, все є. Трактористи в нас на місці. На городах вже теж люди повиходили, хоч і обстріли є, ми теж цибулю садимо, уже морковку сіємо обрізаємо дерева, малини, потихеньку люди вже якби, трошки жар втягнулися. Щодня новояковлівці на трьох кухнях готують українським військовим гарячі обіди, показує Олена своїх землячок. Каже, сьогодні односельці стали єдиною родиною, яка прагне тільки одного – перемоги України над ворогом. Це наші дівчата на кухні готують Збройним силам України, кухарки наші, багатодітна мати, он посередині Наташа Гармаш, у неї двоє синів в Збройних Силах України готує. Хлопчик з Оріхова приїхав, закінчив кулінарний технікум, допомагає їсти порційно, все знає, як розпреділять. Ребята, побіду нам, як прийдете з побідею, я вам спечу таких 10 караваїв. Новини на Суспільному. Запоріжжя.